Софія Курик готує улюблену страву сина, макарони по флоцьки. Жінка розповідає, Микола часто готував самостійно. Він любив це, і знаєте, саме головне, що йому це виходило. Він коли готував, ну було смачно, Незважаючи, що чи це макарони, там суп з домашньою лепшею. Йому подобалося він її робив. Окрім кулінарії, Микола захоплювався риболовлею. Розповідає його батько Володимир Курик. Чоловік показує рибальські снасті сина. Він, він купляв за свої гроші. Він заробив, і він знає, він їх е, десь там не пустить, де, де попав. Він купить то, що йому для душі. Коли Миколі виповнилося 10, батьки віддали сина до художньої школи. Це один із малюнків хлопця. Його викладач Ігор Зілінко розповідає, Микола був старанним учним. Коли ми з ним робили по, по рисунку чи по скульптурі деякі завдання, то Відповідальність за якість виконання роботи була на першому плані. Микола з дитинства мріяв стати військовим, тому після 9-го класу вступив до військового ліцею у Львові. Ми розуміли, що він не може бути військовим, бо в нього він алергетика астматик. Але настільки він наполягав і зламати ту мрію ми не могли. Коли розпочалася повномасштабна війна, Микола без вагань відправився захищати Україну. Він був бійцем добровольчого батальйону Сонечко Упару розповідає його побратим із позивним Сірий. Він буквально за два тижні війни виріс з рядового бійця до командира окремої групи. Вони виконували досить складні місії. Навіть останній день, коли він ще був живий, він до мене пішов і спитав: Сірий, це шлях воїна. Я кажу так, братику, це шлях воїна. Наприкінці березня на Київщині Микола загинув під час виконання бойового завдання. Він йшов на війну. Мій син найдорожчий. А я проважала і серце чималося. Воно відчувало. Воно відчувало. У бою тім пекельнім і несамовитим загинув мій син найдорожчий у світі. Наш син загинув, захищаючи Україну. І завжди він залишиться для нас героєм і гордістю по нашу державу. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.